Χαίρομαι πολύ που μπορούμε και ξαναβρισκόμαστε διαζώσει. Νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει πότε ήταν το τελευταίο υπουργικό το οποίο είχαμε κάνει. Για να ειμαστε, το αν το θυμάται κανεί. Πάντας... Δεν το θυμάται του Δεν το θευράω στο 20. Φεβράω στο ε, εβου... ε... εβουάρι. 20. Αχρίαστο να είναι, μην ξαναγυρίσουμε ποτέ στη λογική των υπουργικών. Ε, ε, Εξάπόσταση. Ε, εξ απόστασης, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεδριάζουμε σήμερα ε, στον απόϊχο των ε, ταξιδιών που έκανα στις ΗΠΑ και στο Νταβός. Είναι αποστολές που πιστεύω ότι εξέπεμψαν κοινό μήνυμα τη ισχυρή Ελλάδος σε κάθε επίπεδο, διπλωματικό, αμυντικό, οικονομικό, αλλά πλέον και ενεργειακό. Αυτό ακριβώς το μήνυμα χειροκρότησαν ο Πρόεδρος Βάιντεν, η Αντιπρόεδρος, το Ομαρικονομικό Κογκρέσο, για να το συμμεριστούν λίγο μετά στην Ελβετία η Πρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας, ε, η Γενική διευθύντρια του Διεθνού Διευθυντικού Ταμείου, αλλά και διεθνείς επιχειρηματικοί κολοσσοί που βλέπουν πια την Ελλάδα ως ένα δυναμικό επενδυτικό προορισμό. Η δυνατή Ελλάδα, βέβαια, ενοχλεί κάποιους. Δεχόμαστε έτσι από τους γείτονές μας νέους λεονταρισμούς, αλλά όσο αυτοί απειλούν τόσο εκτίθενται και πιστεύω ότι όσο μας προκαλούν τόσο περιθεροποιούνται. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η γεωγραφία μας θέλει δίπλα-δίπλα. Όμως, δυστυχώς, εκείνοι επιλέγουν να σταθούν απέναντι μας, απέναντι στο διεθνέ Δίκαιο, απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στο ΝΑΤΟ. Εμείς, συνεπώς, δεν έχουμε λόγο να ανοίξουμε διάλογο με το παράνομο, με το ανιστόριτο και τελικά με το αδιέξοδο. Αντίθετα, μένουμε πάντα ανοιχτοί σε κάθε προσέγγιση που εδράζεται στη διεθνή νομιμότητα, αλλά και στις σχέσεις καλής γειτονίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν θα υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας και προφανώ δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν θα δημοσιοποιούμε διεθνώς σε όλα τα φόρα όσα απαράδεκτα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στην περιοχή μας. Και βάζω εδώ μια τελεία για να περάσω στα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, τα οποία παραμένουν σταθερή προτεραιότητά μας, αυτά πρωταγωνιστούν στην σημερινή ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει εννέα διαφορετικέ παρεμβάσει σε πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής. Και, όπως ξέρετε, και έχουμε συζητήσει σε προηγούμενα Υπουργικά Συμβούλια, εφαρμόζουμε ήδη στον τομέα της ενέργειας ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης κατά τη ακρίβεια στην Ευρώπη. Σε λίγες μέρες, μάλιστα, εκτιμούμε μέχρι τα μέσα Ιουνίου, θα έχει ανοίξει η σχετική πλατφόρμα, ώστε να καλυφθεί αναδρομικά το 60% των πρόσθετων ανατιμήσεων στο ρεύμα, όπως έχουμε δεσμευθεί, και αυτέ οι εκπτώσει αυξάνονται και απλώνονται πλέον σε πάρα πολλού, στου περισσότερου συμπολίτε μα, ανεξαρτήτω τη καταναλωσή του. Ενώ από πρώτη 1η θα ισχύει πλέον και ο νέο μηχανισμό, που στην πράξη, όπω έχουμε πει, εξουδετερώνει τη ρήτρα αναπροσαρμογής Και όλα αυτά σημαίνουν ότι οι επόμενοι λογαριασμοί πια θα είναι πολύ πιο ισορροπημένοι, παρά την κρίση η οποία δυστυχώ συνεχίζεται. Σημαίνουν όμω ότι και η κυβέρνηση είναι εδώ και θα είναι εδώ για κάθε πολίτη που δοκιμάστε. Δεν μπορώ, ωστόσο, να ε, αποφύγω ένα σχόλιο. Θυμάστε όλοι σα τα μεγάλα λόγια τα οποία ακούστηκαν για τα υπερέσοδα, τα υπερκέρδη των εταιριών ρεύματος και την αμηχανία που προκαλέσαμε σε κάποιους όταν ανακοινώσαμε ότι αυτά θα φορολογηθούν με 90%. Στον ταβός, λοιπόν, η Κριστίν Λαγκάρτ πρότεινε η συγκεκριμένη επιλογή να τη μιμηθούν και άλλα κράτη. Και χθε η Ελληνική Βουλή την ψήφισε, αλλά μόνο με τις ψήφου των βουλευτών μας. Γιατί? Γιατί όσοι φωνασκούσαν τότε κατά των συμφερόντων, αποκάλυψαν τώρα τα δικά τους συμφερόντα και κρύφτηκαν, δυστυχώς, πίσω από το παρόν. Ίδια η ζωή, λοιπόν, αποκαλύπτει την υποκρισία του λαϊκισμού, όπως και χθε που μερικοί νεαροί επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι προστάτευαν τα έργα κατασκευής της Νέας Βιβλιοθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα πω μόνο ότι αν κάποιοι θέλουν να ξαναμπούν με βαριοπούλες και να τα κάνουν γυαλιά καρφιά, η Πολιτεία δεν θα το επιτρέψει. ότι αν αναζητούν αίμα και ήρωες εντός αγωγικών επεισοδίων, δεν θα τους βρουν σε συλλογικότητες με το αποκαλυπτικό όνομα «Ανομία». Και ότι επιτέλου, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διαλέξει με τη γνώση και την ελευθερία ή με τις κουκούλες και τη βία. Βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα. Αυτά είναι τα απλά ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Η δική μας απάντηση στο κρέμισμα των βιβλιοθήκων είναι το χτίσιμο της νέας παιδείας, τη τριπτοβάθμιας παιδείας, όπως ζηλώνει, και το νέο νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει εγκριθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσιάστηκε αναλυτικά χθε από την Υπουργό Παιδεία. Είναι ένα πολύ τολμηρό και πολύ μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο, το οποίο σα ζητώ να το στηρίξουμε όλοι με πολύ μεγάλη ένταση. Αυτό θα είναι η μεγάλη ιδεολογική μάχη την οποία θα δώσουμε του επόμενου μήνε. Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο ανοίγει νέου ορίζοντες για φοιτητέ και καθηγητέ, καθιερώνει εσωτερικά προγράμματα εράσμου, παράλληλε σπουδέ, σχολέ διπλά πτυχία, startups φοιτητών, σύνδεση με την εργασία πριν ακόμα από την αποφύτηση και όλα αυτά συνδυασμένα με ένα νέο, σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, αλλά και ανάδειξης καθηγητών, το οποίο συνδυάζει τη διαφάνεια με την αξιοκρατία στα πρότυπα που ισχύουν σε όλες τις προηγούμενε χώρες. Στρέφοντα τώρα στη μελή διάταξη, επιτρέψτε μου να επισημάνω ιδιαίτερα τρεις πρωτοβουλίε. Πρώτη αφορά την σημαντική παρέμβαση του ελληνικού δημοσίου ως μεγαλύτερου πιστοτή, προκειμένου τα ναυπηγεία Ελευσίνας να αποφύγουν την πτώχευση, να εξηγιαθούν, να προσερκίσουν καινούρια κεφάλαια και να λειτουργήσουν ξανά. Είναι μια επιλογή που υπηρετεί την απασχόληση και την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, όμως, καλύπτει και ανάγκε του πολεμικού μας ναυτικού. Σίγουρα δίνει παραπάνω ζωή στον ναυτικό επισκευαστικό τομέα, ο οποίος ήδη έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες με την επαναλειτουργία των ναυτικείων της ΣΥΡΟΥ και την ιδιωτικοποίηση του καραμαγά, όπου αντιμετωπίστηκαν και κάποιες τελευταίες εκκρεμότητε στο ανώτατο δικαστήριο. Το δεύτερο νομοσχέδιο, το οποίο ε, θέλω να αναδείξω σε αυτή τη σύντομη εισαγωγική μου παρέμβαση, ε, έχει Αμυγό κοινωνικό περιεχόμενο. Ε, ακολουθεί τη σημαντική τομή την οποία κάναμε στην πρωτοβάθμια υγεία με το θεσμό πια του δωρεάν προσωπικού γιατρού και για όλους. Μία τομή η οποία έγινε αποδεκτή πολύ θετικά από την κοινωνία, κύριε Υπουργέ και κυρία αναπληρώτρια Υπουργέ, και είναι πολύ σημαντικό να την υλοποιήσουμε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Τώρα ερχόμαστε να κάνουμε παρεμβάσεις στη λειτουργία των νοσοκομείων, αφενός παρέχοντας κίνητρα ώστε να ενταχθούν περισσότεροι γιατροί στο ΕΣΥ, να επιστρέψουν από το εξωτερικό όσοι έφυγαν και είναι δυστυχώς πολύ αυτοί, και αφετέρου προσφέροντας πληρέστερη εκπαίδευση στους ειδικευόμενους γιατρού μα, ώστε να είναι πιο ουσιαστικές και ειδικές τους υπηρεσίες κατά το αγροτικό τους στην περιφέρεια και στα νησιά μας. Τέλο, μια σημαντική ακόμα τομή επιχειρείται με τι ρυθμίσει μα για το πλαίσιο του αναδιόμενου τομέα τη τεχνητή νοημοσύνης, αλλά και τη κυβερνοασφάλειας. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί σε κάποιου αυτό το νομοσχέδιο να ακούγεται πολυτεχνικό και πιθανώ όχι τόσο άμεση προτεραιότητας. Πιστέψτε με, ισχύει ακριβώ το αντίθετο. Η τεχνολογία δεν αποτελεί απλά μοχλό τη οικονομία, αποτελεί και μέρο τη αμυνάς μα. Στον Ταβό. Για παράδειγμα, με τον πρόεδρο τη Google Ευρώπη, συζητήσαμε πώ η Ελλάδα θα καταστεί όχι απλά ενεργειακό, αλλά και ψηφιακό κόμβος, αναπτύσσοντας, δηλαδή μαζί με τα ενεργειακά και υποθαλάσσια δίκτυα οπτικών ινών, τα οποία θα συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική, μεταφέροντας όχι μόνο ενέργεια, αλλά και δεδομένα. Αν δείτε πού καταλήγουν όλα αυτά τα καλώδια στη Μεσόγειο, θα διαπιστώσετε ότι η μεγάλη πλειοψηφία καταλήγει στη μασαλία. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω λόγο γιατί να μην καταστεί και η Ελλάδα κόμβο υποδοχή δεδομένων τα οποία θα έρχονται από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Την άλλη πλευρά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επισημάνω ότι οι πόλεμοι πλέον δεν διεξάγονται μόνο με τα, με τα όπλα αλλά και με τα πληκτρολόγια. Τα σαμποτάζ δεν γίνονται μόνο με εκρήξει αλλά και με ψηφιακά blackout. Και φυσικά η δημοκρατική ζωή δεν υπονομεύεται μόνο με αυταρχικές απαγορεύσεις, αλλά και με τον οργανωμένο πληθωρισμό ανυπόστατων ηλεκτρονικών θυμών από ύποπτα κέντρα. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αφορούν την ίδια πια την ποιότητα της δημοκρατία μας. Έχουμε λοιπόν πολλά να κάνουμε, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την sin verdias, sí más